شيله بمناسبة زواج الشاب المحامي سعد بن فوزي بن سبتي الغامدي من كلمات الشاعر عبد الله جراد الغامدي أداه خالد أحمد الداموك. اوه يا لا لا لا, لا لا لا، لا لا لا، لا لا لا بسم الله ابدا ضيفنا فله الترحيب عند السبت الضيف يلقى الكرم والطيب والورد والريحان نهديه للنسيب واهلا بمن جاء من بعيد يا سعد ما قال غير جعل السعاده فلك وانا أشهد ان ابوك رجال نجودي يا لا لا لا لا اشهد ان بك رجالنا جودين. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرحبا يا ضيفنا مرحبا وأهلين لوف منزلتكم عندنا في مقدمت الصفوف قالها فوزي مع أخوانها أصحاب الجميلة ولسبتي عندنا مر رجاجي للدهار الشهم الهمام خلف الابطال خلف رفيع المقام <تصفيق> السبت بيت ونعم ولا فيها كلام النسب علي ولا بطال من رسل قبيله وقعت المسيح يطيب ريحة وردها <تصفيق> يا للا لا للا لا للا لا يا لا للا للا لا لا يا لا لا والسبت عند الله يا فوزي وانت المحامي ورجل كريم رعي الفزعات والله يزيدك من نعيم مصلحا في المجتمع موقفك دايم سليم يا خطيب الجامع تعيش يا راعي الفضيله النشامه مثل فوزي نقدر جهدها يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا الله الله عشت يا فوز الكريم الاصيل ابن الاصيل بو ونعم شجاع وبطل ما له مثيل قلتها من صدق ومعي على ذلك دليل جمع احبابه وكل يقول ودي نجيله ما يفكر في المسافات يطوي بعدها يا تعتز فيكم يا نمور السبت يا مطاليق ما فيكم قصور تفتخر بالجور بين شام والصقور كنكم وبل المطر لا تكبر من مخيلة والسبت يا مطاليق ما حد قدها مبروك ألف مبروك يا سعد الفرح دمت الأفراح يا الغالي والصدر انشرح المحامي سعد سفوه في ليله فرح ليله زينها زودوا على النهيلة هيله في قاعه الحفله طايب وردها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحفل يا سعد حيك يا بطل عشت والله يا المحامي ساعد في الامل، واشهد ان ابوك رجال عن مية رجل في فلا وابوك شيخ ولا يوجد مثيله حفلة الأجواء في ذا المسامة بعدها مثلنا راع علم الدكتور سعيد عاش ابو احمد لا عدم وان له راي سديد ورجال الحكم فرس مطلق رعيله وله ركاب خيله ابو احمد كلمته لاز جميل عدها ابو سعيد الله انه يرحمه، عمك عبد الله والله تعالى يكرمه، بجنان الخلد والله ربي معظمه، لا دعين الله ما خاب منه يرتدي له، اكرمه يا الله جنات نعيم وبرداه الله اه دم عمك صقر يا ساعد لتشيل لا تشيل الهموم، صقر طيار الاواكي سعته لا عند النجوم، طيب ان علومه جعل طيبه يدو يا سحابه عنق صقر الاشهب وابرقي له، خلنا نبصر بروق السحاب رعدها. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا ولا سبت عندنا من الله, الله, الله ابو مشعل محمد ولا فيها كلام رعي الفزعات والصدر رحبوا يا سلام عمك الونعم حياته على حسب النظام ابو مشعل قيلت ونعم في محمد قليله ولسبت بابو مشعل لا, لا يا سعدها يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا ولسبت عندنا من رجاديله حي الله سماه علي دكتورنا صاحب الهمه ونعمين به من روسنا وله التقدير منا وله كل الثنا من العلم متميزا من بين جيله وعلي والله, والله ونعم وهو قدها يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا, لا لا عندنا من رجاجيلتها يا مهندسنا العظيم كريم ابو زياد يا <تصفيق> ابراهيم الشهم وفي البطل باب السداد <تصفيق> يا عطوف على المساكين يا راعي الرشاد <تصفيق> مدتك والله يا لج ما هي بخيله وطريق الخير نعمه ويوجب حمدها يا <تصفيق> يا دكتور خالد وتسلم يا الحبيب ابو عبد الرحمن ونعم وزاد الطيب طيب دكتور ومصلح في المجتمع ما هو غريب خالد اللي ياخذ الطايله مكسب وهيله صدق اللي قال الابطان لرشدها رشدها عمك فهد فهد من ضمن الفهود ما تربى الا معاذيب ونمور وسود اعني اعمامك وغمد دلوقتي على ذلك دلوقتي شهود سبتي كلها اعمالهم والله جليله ولسبت مثل حدب السيوف وغمدها يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا ولسبت عندنا من رجاديد الله الله يا مشعل ونعمين بك يا ابو عمر يا مدير ويا بعيدة قاوي والنظر صاحب البسمه ونوراه كما نور القمر مشعل علمه ذا يجمل ولا يرضى بديله ان ساعة الطيب يقدح زندها يا لا لا يا للا لا يا للا لا لا لا لا لا لا الله, الله الله وجدك محمد وهو للأدب مضرب مثال شعر صاحب خلق من مطاليق الرجال سنة سنة سنة ومحمد ولد صالح نعم لا قال قال ما تكفينا في الكف وعرضة وشيله أبو صالح وارث المرجلة من جدها سنة سنة سنة سنة يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا عندنا من يا سعد وانسابك ابطال والله يجودي جودي عمك سليمان عطا فصيلا غامدي أولاده ونعم ملايين ما فيه مردي فايز وفواز وحسان كما وضل المخيله وسامي ومحمد رجال الكرم من مهدها <تصفيق> يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا ونسبتي الله انت ناسبت المطالي والله يا سعد كل شيء بيناتكم جاء على حسب الوعد العطاف بيت معروف وبيوت السعد النسب من بيت طيب الا وعزتي له فرعت غمد ونعمي ما حد قدها يا الله انسابنا حيا حي غالينا الثمن وسامه واحمد مع محمد وهلا يا حسن وعبد الرحمن أهلينا والله بالشهم الفطن عبد الهادي هو طريق رجاجيل الطويله طويلة طبت الحفلة والأفراح جت في وقتها ستر الله يدوم جنبك يا سعد ابو حسين في احلى العلوم خالد بن علي معلم وله قدر وسلوم ما حمل حقدا ولا قد حسد يوما عميله وابتسامته عريضه وذي ما بعدها حربي الباهوت نعمين والله بالزحول وكنت لي معلي مطاليق فيهم وش نقول كلهم ونعم وكلان يمثل له قبيله والنشامه تنحسب عندنا ونعدها يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا عندنا من الله الله, الله الله الله ونحن غامد غامد المرجله من اب وجد كلنا رهن الإشارة لكم يا أبو فهد عشت يا سلمان وتعيش يا ولي العهد والوطن تجن على رؤوسنا دايم نشيله نرخص الدم لبلادي ونحمي حدها <تصفيق> يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا عندنا ما رجائي وختام القول صلوا على سيد البشر كلكم صلوا على المصطفى يا من حضر من يصلي على النبي مره يجزى عشر ورسول الله كرمه ربي بالوسيله وامه الاسلام بالدين نالت مجدها